Зараз віка мріє знову відростити таке ж довге волосся, аби потім пожертвувати на благодійність. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.